No moi! Moikka! Mitä jos kotona on kyllästyttä ja tuntuu, että seinät kaatuu päälle? No kannattaa ainakin katkoa sitä työn tekemistä ja taukoa. Ja joillekin voi toimia, laittaa vaikka taustamusiikkia soimaan, kokeile meditaatiota, tai vaikka jotain hengitysharjoitusta. Joo, mielikuvitus on aina poikaa. Ja kannattaa tietysti lähteä vaikka tänne keväiseen luontoon. Me tiedetään, että luonnossa oleminen keventää stressiä. Jos sulla on kotona lemmikkieläin tai lapsi lapsia, niin käyttäkää mielikuvitusta ja tehkää jotain kivaa välillä. Ja joskus kannattaa ehkä kilauttaa kaverille, se kummasti piristää mieltä. Ja sitten kun liikutaan, ei tarvitse tehdä välttämättä sitä, mitä tehdään normaalisti, vaan keksitään, käytetään mielikuvitusta ja edetään siitä eteenpäin. Mennään näillä keinoin, jatketaan samaa rataa ja pidetään me huolta. Nähdään taas, moi moi!